Це Бузький бульвар на дорозі тягучка. Водій Сергій в затори потрапляє часто. Говорить, через спеку важко стояти. Ну, важко, сильно важко. Цей рік взагалі, я вам скажу, Ніколаєв нас удивляє. Так що можна було б якось, не знаю, розрулити цю проблему ночі роботи. Такого не було навіть у 2000 році, коли мост ремонтували, вторий раз ремонтували, такого не було. Треба встановлювати, по крайній мірі грузи в цей. Одна здорова машина, вона займає три легкові машини, мало Регулювати світофори, треба ставити, міліцію почаще виставляти. Все одно воно туди, туди, туди, туди. Пустили, пустили, пустили. Так що в минулому році, позапрошлому, набагато легше, бо цей рік взагалі удивляє мене, Ніколаєв. Хоча і місний, і робота в мене за рулем, і кожен день по місту їздить. І знаю всі закаулки, скажімо, і все одно по цих закаулках вже всі їх знають, крім понатикуємося і все. І стоїмо ж дамо». В межах Південно-Бузького мосту патрульні організували реверсний рух. По 20 хвилин пускали автомобілі спочатку в один напрямок, потім в інший. «Сьогодні якраз робили ремонт на так званому вузькому ділянці дороги, тому були ускладнення, була велика, був великий затор, патрульні почали регулювання дорожнього руху». Ускладнено рух на проспекті Героїв України, Інгульському мосту та на вулиці Нікольській. На цих ділянках також працює патрульна поліція. «Патрульні організували об'їзд вузької ділянки, наскільки це було можливо в наших реаліях нашого міста, намагалися скерувати поток легкового транспорту в об'їзд, також був відкритий проїзд по Заводському мосту на території суднобудівного заводу». На перетині вулиць Потьомкінській та Нікольській автомобілі стояли в заторі в три ряди. Таким чином заблокували рух трамваїв. Відео в соцмережі опублікувала Ірина Заїка. Нагадаємо, у Миколаєві триває ремонт дорожнього покриття. На проспекті Героїв України ремонтують покриття Інгульського мосту та дорогу по вулиці Великий морський за Варварівським мостом. Внаслідок чого виникають затори. Ніна Болах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.